Jeg tror alle som opplevde det der, ser tilbake på det som helt usett vanlig verdifull år, altså. Jeg vil si at det var en del veldig, veldig positive folk her i Bergen. Blant annet en som jeg har lyst til å trekke fram, som heter Ingebrigts Flønes. Han var en strålende fyr han var initiativrik, väldigt flink till att organisera folk samman alltså ta någon grupparbete, få folk till att utfolde det bästa i sig, flink pedagog. Vi tog initiativet han var drivande til et landsseminar här i Bergen våren 1978. Och där kom det folk fra Oslo, där kom det folk från Trondheim og flera andra i landet. Og her fra Bergen då så självklart, och det var väldigt lyckat, väldigt og sånn som jeg vil se det, og jeg mener det er full dekning for oss si det, så ble vi på en måte et slags sentrum for uh, positiv utvikling av kamp homofilkamp her i, forbi, i landet. Ikke minst det var med på å markere det. Men så uh, i Oslo, da kranglet en del der, for hadde radikale folk organisert seg noe som hette AHF, Arbeidsgruppe for homofil frihøring. Men vi synes nå det var ordentlig uh, til samarbeid med dem, også vi, så det var folk derfra også på det seminariet her i Bergen, og det var folk som ikke var med i AHF, selvfølgelig. Så det er ikke tvil om at det skjedde en maktkamp utover i 1978, altså. Og disse så eller ikke var såkalte, det var eksklusjoner, var her i Bergen, tror jeg var 16 stykker som ble ekskludert. Og det var helt på trynet, det var virkelig alldeles meningsløst. Og det var jo, altså noen oss var med i AKP, men det var noe veldig få. Og det var helt alminnelige, strålende mennesker, aktive i organisasjonslivet, sitter, som satt i styr i, i Bergen, eller var aktiv på en annen måte, førsteklasses folk, som ble ekskludert. Dette var selvfølgelig forferdelig, Nettopp fordi at det sosiale miljøet betyr veldig mye, og det skjedde vi i regi av Forbundet 1948, så, var det, så ville vi jo ikke være, gå i passivitet, så vi startet homofil bevegelse i Bergen. Noe som hører med i dette bildes, som jeg synes er veldig viktig, det er at kvinner spilte en aktiv rolle. Vi snakker om homofile, så man ofte homofile menn. Men det var i alle høyeste rad lesbiske kvinner også med aktivt i dette. Og... Øh, jeg vil vel si den... Altså den tiden der, fra da å november 1978, og utover noen år, det var en fantastisk tid. For nettopp det at vi var forsøkt å ut, det skapte et fellesskap og en driv som uh, var i enestående egentlig, altså. Så var dette basert på en sånn intensitet i aktiviteten fra en del folk som var i spissen for dette her, som ikke kunde vare. Men det var preget en del nettopp av utgangspunktet, da, at en sånn ikke søren om vi skal gi oss, dette er så viktig vi kan ikke vi, vi må bare stå på. Så det var en veldig sånn påsämning altså. Men det var en, på den ene side, veldig sår og opprivende begivenhet, på den andre side en uh, utviklet uh, aktivitet og miljø som jeg vil si var helt enestående. Jeg tror alle som opplevde det der ser tilbake på det som helt usett vanlig verdifull år, altså.